Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Tak možná, že bychom si mohli říct pár slov ke svatému Hubertu, protože na podzim se jezdí krásné výšky do terénu, jsou takové slavnostní výšky na zakončení jízdecké sezóny a ty se nám vyvinuly z původních parforzních honů. Co se týká svatého Huberta, tak to byl vlastně franský biskup, který se narodil asi přibližně v roce 727. Založil město Lutych a někde je psáno i jiné datum narození, ale každopádně se mu potom v lese zjevil jelen vlastně s křížem parožím. No a on od té doby vlastně se věnoval potom teda šíření křesťanství a posléze teda se z něho také teda stal jeden ze svatých, teda křesťanské církve. No a my jsme si ho trošku přisvojili jako jezdci a samozřejmě se přisvojili myslivci. No a na podzim se jezdí teda takzvané Huberty. Hubert má svátek 3. listopadu a Nejen v naší zemi, ale v zahraničí jsou teda hubertovy jízdy nesmírně oblíbené. <tějí výzdy> Pane žáci třetích ročníků jsou připraveni k Hubertově jíze v 29 a 3 Mástrů. Děkujem, dovolte mi zahájit dnešní Hubertovou jízdu, takže vás vítám všechny tady, a si to užijeme. Chtěl bych poděkovat Národnímu Řepčinu za tuto akci, kterou nám umožňuje. Chtěl bych přivítat vás všechny hosty i paní starostku. Pana ředitele, teď momentálně nevidím. Samozřejmě naše trubače kteří s námi drží, drží už hodně dlouho, žákům mať se jim daří, má strumať nezablouděj někde. Žáci třetích ročníků, dnešní Hubertově jízdět. Der Спасибо.